ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ امداد باہمی کے ذریعے زراعت کو غیر یقینی حالات کا اثرات سے بچا جا سکتا ہے اور کس طرح بچا جا سکتا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں زراعت کو دوسری صنعتوں کے مقابلے میں غیر متوقع متوقع خطرات اور خدشات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے نہ صرف زراعت متاثر ہوتی ہے بلکہ اپنی زندگی کو بھی متاثر کرتی ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی زرعی پیداوار کا قدرتی حالات پر اس قدر انحصار ہے کہ کسان پیداوار کے بزیز کچھ نہیں کر سکتا کہ وہ زمین میں بیج بوتیں فصل پکنے تک اس کی حفاظت کریں صحیح وقت پر فصل کاٹیں نیکا انتظام کریں وغیرہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ سائنسی دور میں بھی یہ بات ممکن نہیں کہ کسان غیر متوقع طور پر رونما ہونے والے حالات سے مقابلہ کرنے کی فوری سکت اپنے آپ پیدا کر سکے صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیدا شدہ خطرات کسی حد تک کم تو کیے جا سکتے لیکن ختم نہیں کیے جا سکتے کیونکہ زراعت میں فوری تعمیر ہر وقت ممکن ہے مندرجہ ذیر غیر متوقع خطرات موسم کی تبدیلیاں اور زراعت پر جو اثر, پر اثر انداز ہوتی ہیں اس کی تفصیل یہ ہے خشک سالی سیلاب زیادہ اور بے وقت بارش سالہ باری پالا آندھی اور طوفان موسمی حالات کی خرابی ناقص آب پاشی پیداوار میں کمی اچانک قیمتوں کا بڑھ جانا یا کم ہو جانا حکومت کی پالسیوں میں اچانک رد بدل ٹیکس وغیرہ پیسے کی کمی دکھ بیماریاں ٹڈی دل اگر کسان خود ان تمام خطرات و تبدیلیوں سے مقابلہ کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے لیکن تحریک امداد باہمی کے ذریعے ایسا ممکن ہے اس سے پہلے کہ, کہ, کہ کس کس طرح خطرات و خدشات سے نپٹا جا سکتا ہے مناسب یہی ہوگا کہ ان تمام غیر یقینی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا جائے خشک سالی عام طور پر خشک سالی کا خطرہ ان علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے جہاں پر پاشی اچھے ذرائع موجود نہ ہوں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خشک سالی نے سندھ کے علاقے تھر میں کیا تباہی مچائی ہے جہاں فصلیں بری طرح متاثر ہوئی پیداوار بہت کم ہوئی جانوروں کے چارہ مہیا نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں جانوروں نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی پینے کے پانی کی قلت ہزاروں لوگوں کو اپنے گھر بار کو کھڑ کر پڑا یہ بہت پہلے کی بات ہے سیلاب سیلاب میدانوں میں بارش کی زیادتی اور پانی کے نکاسی کے بد انتظامی یا اونچے علاقے سے نیچے علاقے کی طرف تیز بہاؤ یا پھر دریاؤں کے بندوں کی ٹوٹ جانے کی وجہ سے آتا ہے سیلاب سے ہستی بستی آبادیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں لاکھوں افراد بے گھر وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ عمارتوں اور جانوروں کا بھی نقصان ہوتا ہے سیلاب سے بعض مقامات پر ریت جمع ہو جاتی ہے اور بعض مقامات پر ریت بہہ جاتی ہے جس کی وجہ زمین کی زرخیزی سختی سے نرمی اور نرمی سے سختی میں تبدیل ہوتی رہتی ہے ناقص آپ پاشی کافی عرصہ پہلے پاشی نے خطرات کے بڑے مواقع فراہم کیے ہیں نہروں کا پانی بعض اوقات ایسے وقت پر روک دیا گیا جب فصلوں کی اس کے اشد ضرورت ہوتی ہے اور اس طرح کے فیصلوں کو دیکھ بھال کرنا اور ان کو قائم رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ متاثرہ علاقے کی آبادی نقل مکانی کر جاتی ہے جو ان علاقوں میں رہ جاتے ہیں وہ دیوالیہ ہو جاتے ہیں ان کے پاس کچھ ہوتا ان کا معیار زندگی کچھ نہیں ہوتا ان کا معیار زندگی گر جاتا ہے قرض کے لانت میں پھل چاہتے ہیں موسمی حالات کی خرابی سردی گرمی یا بارش کے موسم کے غیر متوقع تبدیلی مثلاً درجہ حرارت کا گھٹنا بڑھنا ہوا کی کمی زیادہ بھی زیادہ فصلوں کو بری طرح متاثر کرتی ہے ایک अंदाज کے مطابق جنوبی علاقے میں گرمیوں میں شمالی علاقوں میں سردیوں میں اور جنوبی علاقے میں کھڑی فصلوں کو سخت نقصان پہنچتا ہے گرمیوں میں شمالی ہوائیں خشک اور گرم ہوتی ہیں اور فصلوں کو خشک کر دیتی ہیں درجہ حرارت کی تبدیلی سے فصلوں میں کیڑے مکوڑے اور خصوصاً گندم میں کیڑا لگنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں سخت موسمی حالات اپنے ساتھ کیڑے مکوڑے بیماریوں کو اپنے ساتھ لاتے ہیں جس کا نتیجہ ظاہر ہے پیداوار میں کمی آ جاتی ہے سالہ باری سالہ کو عام طور پر اولا بھی کہا جاتا ہے یہ وقت یہ اس وقت گرتا ہے جب موسم سردی سے گرمی میں تبدیل ہونے لگتا ہے عموماً اس وقت گندم کی فصل پکنے کے قریب ہوتی ہے اور غیر متوقع سالہ باری فوری اثر کرتا ہے اور کھڑی فصلوں کو گرا دیتا ہے اور کسان فصلوں کو کاٹ کٹائی کرنے کی بجائے ان کی تباہی کا ماتم کرتے رہ جاتا ہے اور فوری شدید نقصان کسان, کسان کے پاس تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا زیادہ اور بے وقت کی بارش ہے پاکستان کے بعض علاقوں میں یا تو بالکل بارش نہیں ہوتی یا پھر نہروں کے ذریعے آبپاشی ہوتی ہے اور بعض علاقوں میں جہاں پیداوار کا انحساس سے بارش پر ہوتا ہے شدید بارش سے بے انتہا نقصانات ہو جاتے ہیں جس کا اندازہ لگانا ہی مشکل ہو جاتا ہے شدید بارشوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پودوں کے اگنے کی مدت میں اضافہ ہو جاتا ہے جڑی بوٹیوں اور خود رو گھاس کے اکھار پھینکنے کے اخراجات میں غیر معمولی اضافہ برداشت کرنا پڑتا ہے اگر ان کے اکھاڑے اکھاڑ وخاڑ پھینکنے میں تاخیر ہو جائے تو پیداوار پر اس کا اثر پڑتا ہے اور اگر کھیتوں میں پانی بھرا رہے تو سیم کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فصلوں کے زیریاب ہونے کی وجہ سے ان کو ہوا نہیں ملتی جس کی وجہ سے فصلیں ختم ہو جاتی ہیں خصوصاً جانوروں کی چرائی غور غذا اور ان کے رکھنے کی جگہ کا انتظام کرنا بھا بھائی کے سان کیے یہ یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹٹی دل ٹی دل سے فصلوں کو بہت نقصان پہنچتا ہے ان کے دل کے دل میلوں تک پھیل جاتے ہیں اور کھڑی فصلوں کو پلک دھوتے میں چٹ کر جاتے ہیں اگر فصلوں بوائی کسی وجہ سے جلدی کر دی جی گئی ہو تو ٹڈی در کے حملے کے بعد دوبارہ بوائی کرنی پڑتی ہے جس سے کسان کو دوہرے اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں اچانک قیمتوں میں اضافے یا کمی کے اثرات پاکستان کے تقریباً اسی فیصد آبادی زراعت سے حاصل ہوتی ہے قیمتی کھیتی باڑی میں غیر متوقع حالات کا باعث بنتی ہیں قیمتیں زراعت کے ہر پہلو کے اثر انداز ہوتی ہیں قیمتوں میں کمی پیشے پر کسان کی کامیابی و ناکامیوں کا دار ہوتا ہے بازار کے اہمیت جتنی زراعت کے شعبے میں شاید کسی اور شعبے میں ہو چونکہ کسان کی پیداوار اور آمدنی کا پورا پورا دار مدار بازار مستق کم قیمتوں پر ہے جو کسان کو مختلف فصلوں پر مل سکتی ہیں قرض کی سہولتیں زراعت میں سرمایہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے مختلف حالات کسان کو قرض لینے پر مجبور کر دیتے ہیں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جس قدر قرض کے کی کسان کو ضرورت ہوتی ہے اسے کہیں کم ملتا ہے اور وہ بھی بعض اوقات بر وقت نہیں ملتا جس سے بری طرح متاثر ہوتی ہے جس کی وجہ سے کسان کے لیے قرض حکومت کی پالیس حکومت کی پالیسی بعض اوقات حکومت کی زرعی پالیسی رفت فرض غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں قیمتوں پر کنٹرول اشیاء پر پابندی پیداوار کے قوانین کرایہ آمدرفت حکومت کی پالیسی میں اچانک تبدیلی نہ صرف کسان بلکہ زرعی وسائل پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں ان تمام خطرات اور حالات کے ساتھ ساتھ جن کا میں تذکرہ کر چکا ہوں کہان کے اپنی انفرادی نوعیت کے حالات مطلب دکھ بیماریاں حادثات چوٹ اموات وغیرہ بھی ناگاہانی قدرتی آفات میں شمار کیے جاتے ہیں باوجود تمام ناگہانی آفات و حالات پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اناج پیدا کرنا کتنا مشکل کام ہے لیکن اللہ تعالی اللہ تبار و تعالی, تعالیٰ پشانے کریمی ہیں انسان کو رقص اس کی ضرورت کے مطابق عطا کرتا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جس کو چاہے بغیر حساب روزی بختا ہے یہاں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ روحانی حالات طبی طبی حالات غالب ہوتے ہیں اور روحانی حالات اس قدر کھیتی باڑی پر انداز ہوتے ہیں جو کسان کو ان تمام خطرات سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں میرے خیال میں یہ تمام مسائل کو طبی تو طبی طور پر حل کرنے کے لیے ضروری ہے امداد باہمی کا سہارا لیا جائے اور ملک کو زیادہ اناج اور اس سے چند گزارشات پیش خدمت ہیں سب سے پہلے زرعی انجمنوں کو فعال بنانے کی ضرورت ہے خاص طور پر سندھ میں امداد باہمی کے انجمنوں کے ذریعے اس سے اپنا اپنائیں جس سے غیر متوقع حالات کا مقابلہ کرنے کی کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے امدادِ باہمی کی ایسی انجمنیں بنائیں جو بارش سے بچاؤ کر سکتے ہیں امید ہے کہ ناظرین کرام اس پر غور فرمائیں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں وہ صحیح ہیں تو اس کے لیے آپ اس میں اپنی رائے بھی دیجیے اور ایک کوشش کیجئے کہ لوگوں تک کہ بات پہنچے کیونکہ اس پر سیلاب کے وجہ سے تباہی و بربادی ہوئی ہے اس میں انفرادی طور کے بجائے اجتماعی طور پر امداد باہمی سے کام لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک ہم حالات کا قابو پا سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو.